Близько 500 примірників книжок, що героїзують військових та силовиків країни-агресорки, а також книжок, написаних відвертими ворогами України, вилучили з полиць у Центральній міській бібліотеці імені Марка Корпівницького. Про цей процес кореспондентам Суспільного розповіла директорка закладу Інга Хоржевська. Сьогодні чистка фондів здійснюється на підставі рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України. Є yeah. Висловлені ці рекомендації, вони є на сайті Міністерства культури, є посилання, де ми можемо подивитися на списки тих авторів, які сьогодні не можуть бути присутні в українських бібліотеках. І це зрозуміло, з яких причин, тому що є глорифікація образу російського Солдата або військового будь-якої людини в формі. Є список літератури, яка, в принципі, за своєю суттю є українофоб, українофоби, автори. А почала бібліотека цю роботу ще до отримання рекомендацій від міністерства. Бо колектив вважає неприпустимим під час російської агресії пропонувати читачам літературу, що пропагандує тамтешні цінності. «У нас немає планів боротися з авторами. Якщо ми говоримо, наприклад, про літературу, ну, скажімо, це може бути Сергій Довлатов, або, наприклад, Юз Олешковський, то ну, чому ми маємо боротися з цими авторами? Або Людмила Олицька». Книжок, що прибрали з полиць, поки ніхто з читачів і не запитував, говорить бібліотекарка Валентина Фляк. Якщо в нас Діну Рубіну читають і це пристойна, хороша література, яку можна читати і англійською, і французькою, і суахілі, то хай вона собі стоїть і читається. То, що не користується читацьким попитом і якби просто займає місце на полиці, або це література пропагандистського характеру, яка трошки так, як, этот, як у нас, ну є таке, а особливо в детективах, там всілякі е, русські проєкти, русські орожі, саме хороше, Чечня, Афган, от, то все ми при... Перебрали. Ну, я думаю, що це процентів так, з, в основному це детективи, все таке, от стрілянки всілякі. О, е, ну, я думаю, що так десь із детективів процентів 30-40 ми його обрали. 29 липня до 14-ї години до бібліотеки завітали 22 читача. Це у прифронтовому Миколаєві, який щодня і безладно обстрілюють російські військові. Федір Бондар, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.